مرحبا بكم رجعنا لكم وصفة جديدة اليوم هنعمل سناك الشوفان سهل وسريع جدا يلا الوصف 2 كوب من الشوفان 200 كل كوب 100 جرام 2 كوب 200 جرام 1 كوب مكسرات النوع هو اختياري 1 كوب مكسرات 150 جرام نصف كوب جوز الهند 50 جرام بنحرك وبنوضع ملعقة صغيرة من القرفه هو اختياري حسب ذوقكم بنحمص على نار خفيفه التحريك باستمرار تقريبا 5 دقائق هيك بعد ما تحمصت نتركها حتى تبرد بعد ما تبرد بنقسمها الى قسمين لكل كوب ملعقه كبيره عسل يعني لكل كوب من المكونات ملعقه كبيره عسل 40 جرام 2 كوب يعني 2 ملعقه كبيره 80 جرام واحد ملعقة كبيرة دبس التمر لكل كوب من المكونات اثنين كوب يعني اثنين ملعقة كبيرة نوضع زبيب نص كوب نقسمهم إلى قسمين يعني كل قسم ربع هذا هو فقط أفكار ولكن انتم ممكن تحذفوا مكونات أو استخدام أي نوع من المكسرات أو من البزور أو الفواكه المجففة الكمية هي اختياري المهم لكل كوب من المكونات ملعقة كبيرة عسل او دبس التمر يعني 40 جرام لكل كوب حسب ذوقكم المكونات فيكو تحذفوا فيكو تضيفو مكونات هذا حسب ذوقكم نضغط بكل قوة نضع ورق زبدة ونضغط بكل قوة او قطعة نايلون ونضغط جيد هيك مثل هيك لازم تكون نضعها بالتلاجة اقل شي اربع ساعات يفضل تفضل اكتر من اربع ساعات هيك بنقطعها بالشكل اللي احنا بنحبه سواء كبيرة او قطع صغيرة تشوفوا كيف كتير هي روعة مش محتاجة لا فرن ولا طهي ولا اي شيء هي متماسكة بعد اربع ساعات بتكون متماسكة مية بالمية ولكن لو كان فترة اطول بكون متماسكه اكتر كمان اكتر من هيك ممكن نعملها قطع صغيره ممكن نعملها ممكن نلفها بورق ألومنيوم ممكن ممكن نغلفها بورق الزبده حسب المتوفر عندكم حسب زوجكم ممكن بدون تغليف المهم يكون التخزين دائما بالثلاجه ملاحظه يجب دائما التأكد من مكونات او من وصفات بشكل عام انه بتناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي، لا يوجد وصفه او مكونات بتناسب جميع الاشخاص. وصفه كثير بسيطه وسهله، اتمنى تكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات لانه رايكم كثير بهمني، الناس الموجوده عندي على الصفحه على الفيسبوك اتمنى تشتركوا بقناه اليوتيوب اسم القناه شيخ نايف من شان يوصلكم كل جديد في أمان الله